A cezut primul cap, după declarația bun făcut de Putin, demisie la vârf, în urma tragediei de la malul din Siberia. Guvernatorul regiunii ruse Chemerovok, Amantuleev, a demisionat duminic, la o sepetemându în după incendiul devastator dintr-un centru comercial din Ora Subliniereul cu acela subliniere nume. Transmit Reuters subliniere IAFP Conform unui comunicat de presă al serviciilor sale, guvernatorul i-a înmânat scrisoarea de demisie pre-subliniere lui Vladimir Putin. Lev se afla în fruntea acestei regi, în miniere din vestul Siberiei din 1997, anunța Gerpress Incendiul care a devastat un centru comercial din Chemerovo, ora sub industrial de 550.000 de locuitori, a ucis 64 de persoane, inclusiv 41 de copii.